Fostul procuror subliniere Faldna deschidea zic protocolul de secretizat, unele dispozii încalc legea. Fostul procuror subliniere Faldna, Daniel Morar, a vorbit, în cadrul unui interviu acordat jurnalistei Sorina Matei, despre protocolul de secretizat se trecut. Actualul judecător CCR susține ce a semnalat încă din 2009 faptul că unele dispoziții din protocolul mult discutat în pres sub linie nu numai mai arătau alegea. La începutul anului 2009 am primit, în calitate de procuror Refalda, spre conformare, sub forma unui document clasificat. Protocolul de colaborare încheiat între .JSRI Este vorba de documentul care a fost declasificat și care a apărut în spaiul public sepe trecută.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 Postul sublinierei FNA a vorbit în sublinierei despre cum ajungeau informările sublinierei sesizările SREI în Direcția Națională Anticorupție. Fiecare sesizare a SREI era în SWIT de o adresă în care ni se cerea ca, în conformitate cu articolul. 6 din protocol se comunicăm modul de valorificare a informațiilor cuprinse în sesizare. Pe această cale au aflat i procurorii din cadrul dna, cerurile erau repartizate aceste sesizări, de existența protocolului încheiat între purc și Ferenc Ferența cunoate coninutul. Am fost întrebat despre această obligație de către procurorie fi de sechie, le-am confirmat ce a fost încheiat în protocol între cele două instituții, dar pe care îl vom ignora ei. Prin urmare, nu vom comunica modul în care vor fi valorificate informaile primite de la SRI. Prin urmare, toate sesizurile primite de la SRI. Atât cele care nu au avut potențial de valorificare, cât și cele care au fost valorificate, a mai spus Morari, fostul procuror Efaldna.